Чотирома калібрами з акваторії Чорного моря в ніч проти 27 квітня російська армія обстріляла Миколаїв високоточною зброєю. Є загиблі та поранені. Загальна база Південного регіонального центру координаційного штабу станом на 27 квітня налічує півтори тисячі справ щодо миколаївців, які перебувають у російському полоні. Військова кафедра Національного університету Сухомлинського готує майбутніх офіцерів. 23 людини поранено, з них дві дитини. Один чоловік загинув. Пошкоджені житлові будинки, історична будівля, адміралтейства, навчальний заклад та адмінбудівля. В ніч проти 27 квітня російські війська обстріляли Миколаїв. За попередніми даними, били калібрами. Свободите, ничего лица на решу вас прозрывала я сижу, ну ты разбоком я буду спал я видел вот, дома вот она спала тут представляешь и на нее вот это все упало я просыпаюсь от того что мне вот тут вот быхнуло вот и меня полностью засыпало этим самым раствором Повністю розсипала, і мені, он, моя невестка, та брата меншого жіна, і вона, ти, ти жива? Я говорю, я жива, але я, я не знаю, виберусь я чи не. Я була вся засипана, і чудом, що я ще була. Час ночі. Гахнуло. Я думав, десь, що в районі, недалеко. Тривоги не було. Потом буквально минута не прошло. Тку, тут я гахнула на все окна. Все-все повылетало. Мне бы и попадало в холодильник у нас бывшей. Короче, барак. Я встал, порезал ногу трошки. Ну, то не было черевицы. С одеялами вам. были накрыты, что только на голове у меня стекла. На балкон, были. На балкон О, чуть -чуть, Оно как кахнуло. Я говорю, час ночи. Вот так. Ну гремит, да и гремит себе на другой бачок. И потом такая, знаете, яркая вспышка, свист, и как бабахнуло. Ну начало сыпаться, думаю, так. А что сейчас сваживаться по этажам? Все, думаю, лежишь, так ждешь, выбирайся. Ну, в общем, в ожидании, сейчас не что, что рушиться, Такое ощущение, что в дом попало. Перші ночі ворог атакував Миколаїв попередньо високоточними ракетами калібр з використанням місцевості, особливості місцевості, яка пройшла по низу хвиль радару, які її могли зафіксувати. На даний момент є влучання в історичну будівлю. В багатоповерхівку не було влучання. Це була хвиля вибухова і пошкоджено два приватні будинки. Востаннє Миколаїв обстрілювали 31 грудня 2022 року. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Зранку 27 квітня тривав підрахунок людей, яких треба розселити, сказав мер. Після удару комунальники відімкнули пошкоджені об'єкти від газу та електропостачання. В одному з мікрорайонів бригада Обленерго відновлювала електромережі. Наслідок обстрілу Миколаєва в ніч проти 27 квітня двоє дітей отримали поранення. Одна з них залишається на стаціонарному лікуванні під наглядом медиків. Про це кореспондентам Суспільного сказав головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Одну дитину і маму положили в відділення ортопедії, травматології, боднаблюдення, стані дитини. В средней важкости мама в состоянии относительно удовлетворительного. Помощь полностью оказали, сейчас наблюдаем за ней. Я думаю, что через пару дней отпустим домой. Пошкоджені наслідок обстрілу 22 багатоквартирних будинків та 12 приватних, 4 жулкопи. Там вибуховою хвилею вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та покрівля. Повторно пошкоджені кілька навчальних закладів, будівля адміністрації району. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Втрата російських військ станом на 27 квітня. Особовий склад близько 188 920 осіб. Танки 3694 одиниці. Бойові броньовані машини 7178 одиниць. 2887 артилерійських систем. 542 реактивні системи залпового вогню, 293 засоби протиповітряної оборони, 308 літаків, 2461 безпілотний літальний апарат, 294 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 5805 одиниць, спеціальна техніка, 352 одиниці, 18 кораблів та катерів, збито, 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Діана – дружина Дениса, військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти. Каже, навіть попри те, що Росія поки не підтверджує його перебування в полоні, не втрачає сподівань на повернення чоловіка. Донька дуже сумує за татусем, тому що вона бере його фотографію, вона її цілує, вона її обнімає, вона підходить до мене і питає, «Мамо, коли приїде тато?» Каже, продовжує звертатись в різні інстанції, зокрема, в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На зустрічах у нас були актуальні такі питання, це саме більше, чому вони міняють речосту морську піхоту, чи, чи вліяє статус на обмін і чи професія впливає на обмін. Ну Так як всім нам сказали, не професія, не статус не вліяє на обмін. А ось син Олени, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Владислав, за її словами, підтверджений і українською, і російською сторонами. останнє з ним спілкувалася телефоном 24 квітня 2022 року. Листи я йому відправила в листопаді, лист, потім на Новий рік відправила, його деже в квітні, в початку квітня. Ніякої мені не відходило листа, Хоча знаєш, що одним мамам приходять листи. Каже, чекає на повернення сина. Понимаю, що багато роблять справи, дуже тяжка робота, щоб поміняти. Всі хочуть, поміня, щоб обміняли, щоб всі хлопці щоб повернулися додому. За рік, то що я от чекаю сина, 10-12 хлопців поміняли 79-ки. Дуже мало, хочеться, щоб не штаб звернув на це увагу. Анастасія – переселенка з Херсона, яка тимчасово живе в Одесі, але, каже, останнім часом постійно їздить в Миколаїв, готується до благодійного заходу. 29 квітня в 13 годин дня буде саме тут, в Каштановому сквері, буде ярмарок до роковин, так скажемо, потрапляння в полон наших рідних. Ми хочемо, так скажемо, цією благодійною ярмаркою зібрати кошти саме на допомогу на передову, а також для військовополонених, які повертаються з полону. Її чоловік Андрій – морпіг 36-ї бригади, в полоні з 12 квітня 2022 року. «Вересні місяці прийшов лист, прийшов лист, на жаль, не мені, не знаю, на жаль чи на щастя, а його мамі. Тобто він написав так, як ми самі з Херсонської області і прописка в нас саме з Херсон... Херсонська то, мабуть, говорили, ну вже потім обміняні говорили хлопці, що їм давали можливість написати десь в червні і тільки за пропискою вони писали. Більше інформації від чоловіка не надходило. Виконуючи обов'язки керівника регіонального центру координаційного штабу Аркадій Дабаген каже, намагаються повернути якомога більше українських захисників додому. Серед вже обміняних частина тих, хто навіть не був внесений в базу. Загальна база південного регіонального центру налічує приблизно півтори тисячі справ. Ці справи пов'язані з тими, хто весті зниклий, і з тими, хто наразі знаходиться в імовірно, знаходиться в полоні чи підтверджений з боку міжнародного комітету Червоного Хреста. Звісно, це не означає, що ця цифра вона пов'язана виключно з мешканцями півдня. Я закликаю звернутись до нас. По цьому регіону. Телефон наш 0800 200 202. Це гаряча лінія. Вона, постює, вона працює постійно. Приймання дзвінків йде щоденно з понеділка по п'ятницю. Заяви приймають не тільки від мешканців південних областей. За весь час Україна повернула більше двох тисяч людей з російського полону, говорить Аркадій Дабагіан. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.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 Вже дев'ять місяців триває військова підготовка студента Михайла. Розповідає, в майбутньому отримає звання командира механізованого взводу. Мені э, э, ну, підходить э, э, спеціальність э, э, командира э, механізованого взводу. В, в основному у нас дистанційне обучення. Ми збираємо зимою для КПЗ, практичне заняття, і вже втретє раз зараз.